හොඳයි සාදු අද දිනයේ දිදාහස් 23 වසරේ පළවෙනි භාවනා වැඩසටහන ශ්‍රද්ධා ගුණ වාසනාවන්ත පින්වත්නි අපි මුලින්ම අපේ සිස්සතන් සංසුන් කරගමු ගතත් හිතත් සැහැල්ලු කරගන මේ මුොහුතේ ආශවාස ප්‍රාශ්වාස සමඟ සැහැල්ලුවෙන් සැහැල්ලුවට පත්වමින් හිත ගත කරගන්න සංසුන් කරගන්න තමන්ගේ හිත තැම්පත් කරගන්න කිසිීම අරමුණක් සමග ඇලීමක් ගැටීමක් ඇති කර නො සංසුන් කරගන්න ඒ හිත Tamanṭa taman bala purutt wenna me hita nidahas wenna mata shaktiya dhairya labewa kiyana adishtane athiwa hita samvara karagena sansun karagena sansun bhavē swatāyē vindagena tika welāwak hita tampat Honra e ධර්මස්්‍රහණය කරන බොහෝ දෙනා එක මරමුණු බව්ට පත්ව වන්නේ නිර්වාණ සත්‍යය අවබෝධ කර ගැනීම ඒ තමතමන්ගේ හැඟි පමණින් පුළු පුළුවන් විදියට උසාහවත්තෙන් ඕන කැස හොයා ගැනීම සඳහා. ඉතින් අපි සාගරයක බෝට්ටුවක අතරමං වුණොත් අපි සියලු දෙනාම කා ගන්න නැතුව සහයෝගයෙන් ගොඩබිමක් හොයා ගන්න ඕන. එහෙම නේද? කෙනෙක් මොනවා හරි දෙයක් කියනකොට එයා පඬිත්ය වෙන්න යන්න හදනවා. තාوي කෙනෙක් මොනවා හරි කියනකොට ඔයා මට වැඩ ආදන්නෝද කියලා අහනවා. මම තමයි මේකේ මොහොතටම දන්න කෙනා කියලා නේද? එහෙම ආරවුලක් වුණොත් එහෙම සියලු දෙනාම මූදේ අතරමං වෙන්න සියලු දෙනාම එකමුතු වෙලා මාර්ගයක් සොයා වගේ අපි හොයා ඕන. එනං සාමින් වහන්සේ දන්නවමනින් දේශනා කරනවා. Tamanṭa ඊට වඩා දෙයක් ඇත්තටම පුළුවන් නම් කියන්න මම හරීම මේ කාර්යයක එක පිළිගන්නවා. මට වඩා يعني ප්‍රතික්ෂේප කරන එක කරන්න ඕනේ ඊට වඩා හොඳ දෙයක් පෙන්වන්න ප්‍රතික්ෂේප කරන අය නම් ඕනතරම් පුළුවන්. අර ඊට වඩා හොඳ දෙයක් පෙන්වන්න කිව්වම ඒව දන්නේ කියන්නේ වගේ අය ඉන්න ඕන හේතු සාධක ඇතුව ලස්සන්ට ඒක තේරුම් කර ගන්න. අපිට තියෙන පින්න තුනේ හිත දෙකක්. අපි ඒකට කියන උඩු සිත සහ යටි සිත. ඒක හිතක් මොලේ වැඩ කරනවා. තව හිතක් වෙන තුනේ ඊට වඩා බොහෝම ගැඹුරු පරාසයක් තුළ අපේ ශරීරයේ පුරාවට තියෙන ඕරා එකක් කියලා හඳුන්වන ආකාරයෙන් අපේ ශරීරයේ වටාම සැරිසරමින් මහා සංවේදී සාංශාരിക මනසක් පවතින ඔය ඕරා එක කියලා අහුවෙන්නේ තේකම තමයි. වෙනතට ඒ ඒ මනස පුදුමයි කියලා කියන්නේ ඒ මනසට පුළුවන් මේ ශරීරයෙන් පරිබාහිරව ඉඳගෙන ුණත් මේ ශරීරයේ දිහා බලාගන්න. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සචිත්ත පරියෝධපනං. චිත්තය හඳුනා ගන්න තමන්ගේ. චිත්තේ තුල පවතින දේවල් හඳුනා ගන්න. ඒක හරියි පුදුම දෙයක්. චිත්තේ තුල පවතින දේ හඳුනා චිත්තේ කොහොමද අපි හඳුනගන්නේ? අපේ ඇඟ ඇතුලින් කියන දේවල් සහ දකින දේවල් සහ බලන දේවල් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි චිත්තේ කියන්නේ. දැන් උඩින් අපිට පුළුවන් ශ්‍රද්ධාව පෙන්නලා, ගෞරවය පෙන්නලා මෙතන ධර්මයේ අහනවා. නමුත් Tamangi yati yatisita එහෙම නැත්නම් aatmīya sita මේ ධර්මයේ focus කරන විදිය, තේරුම් කරගන්න විදිය වෙනස් බැරිද? වෙනස් ආන්න එතන තමයි චිත්තය කියන එක තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර අය වාචිකව කැමති ධර්මයට, සිතුවිල්ලකින් කැමති ධර්මයට, චිත්තෙන් අකමැති ධර්මයට. ඒ චිත්තය විඳල විඳවල තාම ඉවර නැති නිසා අද්දකී මඩු නිසා තමයි ධහමට ඒ චිත්තය අකමැති. ඒක લેසින් කැමති කරගන්නත් લેసిනේ හරිම upayamargika wenno ona මම කරපු වැඩේ තමයි පිනුතුනි මම ධර්මය හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැතුව මට අභිయోగාත්මකෝ දැනෙන ධර්මය මම චිත්තයට බාර දුන්නා ତେර ඔයattu කරන්නත් ඕනේ ඒක මම चितතයට කියනෝනේ ආ ඔබ මහ ලොකු ලොක්කා වගේ ඉන්නෝනේ හැමදේම දන්නවා වගේ ආ මෙන්න මේ දහම් ගැටලුව විසඳලා දීපා දැන් මේවා පින්නතුන්ටත් කරන්න මම මේ කියන්නේ තේරුණාද හැමෝගෙම හිතේ ඉන්නේ ඒ चितතයේ කියන එක ඉන්නේ මහ දැනුම්ත්තා වගේ එහෙම ඕන දෙයක් දන්නවා මට ඕන දෙයක් බලන්න පුළුවන් මට ඕන දෙයක් තේරෙනවා එහෙම තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ චිත්තය. මට ඕන දෙයක් තේරෙනවා. ඕන දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ තේරෙනම සීමාවට එහා දෙයක් නැහැ. ඔබ මේ ඒ චිත්තය හඳුනාගෙන තිබෙනවාද? ඒක බාහිර සිටවිලි මට්ටමේ තියෙන දෙයක් නෙමේ තමගේ ගැඹුරු මානසික මට්ටමේ තියෙන දෙයක්. අනේ චිත්තයේ තේරුම් ගන්න බැරි ධර්මයක් තමයි විනුතුනේ බුදුහාමුදුරුව පෙන්වපු ධර්මය. ඒ නිසාවෙන් චිත්තය මහදන මුත්තාකම නැති කරලා දාලා මොඩේක් බවට පත් කරන්න හැකියාව තියෙන්න ඕන. ඒจิตය. මම්ම මගේ චිත්තයට නින්දා කරනවා. ඔබ මහා මොඩේ කොහමද මේක තේරුම් ගන්න බෑ. ඉතින් ඒකට තමයි පින්නතුනි ධර්මයෙන් ප්‍රශ්න කරන්නේ. ධර්මයෙන් පින්නතුනි ප්‍රශ්න ඒකට තමයි අර චිත්තයට තමයි ඒක දෙන්න ඕන. ඉතින් පින්නතුන් ඒ චිත්තයට නොදුන්නොත් ඒක මේ අර ධර්මයේ ප්‍රතිලාභය ලබන්න බෑ මේ ලෝකේ උපතක් නැති එකක් තියෙනවා මේ හිතට කියන්නේ බලන්න තේරුම් ගන්න බැරි. නමුත් පවතිනවා නමුත් උපතක් නැති දෙයක් descending, going onto උපතක් නැති this නෑ හැමදේම of eigenvalue. පවතිනවා region is often worlds. So what happens as we think about this laugh? Like one of the Michauders. We will not tell you this 연 obesitywww. This tradition is a forward message. Which gentleman here is a fact toúl දුක පමනක් දැනගත්ත පමනින් ප්‍රතිඵලයක් වෙන්නේ නැහැ. දුක්ඛ සමුදය තේරුම් ගන්න ඕන. දුක්ඛ සමුදය තේරුම් ගත්ත පමනින් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දුක්ඛ තේරුම් ගන්න ඕන. දුක්ඛ නිරෝධය දැනගත්ත පමනින් ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාය ඕන. එහෙම නැව උපදින් තියෙනවා. බලන්න අපිට ඇහැට පේන ලෝකෙ උපදින් නැති දෙයක් තියෙනවා මොකද්ද? ඒකට උපතක් කියන බලන් දන්න ඕන කවුරු හරි මතකයෙන් හරි ආපු ධර්මයක් උපතක් නැති දැන් මේ මහා පෘථුවියට උපතක් තියෙනවා හැදිච්ච විදියක් තියෙනවා විද්‍යාඥයෝ කියනවනේ නේ හැදිච්ච විදියක් තියෙනවා ඒක තමයි උපත ඊළඟට ඒක නැති වෙන ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ කාලවලදී මේ කනිවාරයෙන් අලුදුහුලි බාටපත් වෙනවා කියලා අවරුදු මිලියන ගණන්වලි එතකොට බිනුතුන් ඇනිත් හැම දෙයකටම උපතක් ප්‍රාත්මක් අවසානයක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ උපතක් නැති එකක් තියෙනවා භෞතික ලෝකෙන් අපිට දකින්න පුළුවන් දෙයක්. අනිට එක ලෝකෙන් දකින්න පුළුවන් දෙයක්. ඉස්සෙල්ලා අපි කියන්න බලන්න උපතක් නැති දේ ආ 키 Ivan. Johannes. bunlar cosmogon. Johns com is the cosmogon of the moon. копρέ idee Ho poser. ho 부분이 menjadi grahal ac 받us of ඒ අවකාශය අසංකාරික ධර්මයක්. යම් වස්තුවකින් හැදිච්ච දෙයක් නොවේ. ඒ නිසා අහසට උපතක් නැහැ. ඉපදුණු දවසක් නැහැ. ඉපදුණු දවසක් අහසට නැති නිසා අහස මැරෙන්නේ නැහැ. අනේ නිසා තමයි පින්න තුනේ ධර්මයට විශ්වීය ධර්මය කියලා එකයි. විශ්ව ධර්මය විශ්ව ධර්මය කියන්නේ ඒකයි. ඒතුරු නිවනටත් උපතක් නැහැ. මෙන්න මේක මෙනෙහි කරන්න ලබා දීලා මේක තේරුම් ගන්න කියලා හිතට අවස්ථාව දෙන්න. ඔබ දනුවත් වෙලා වැඩක් නැහැ හිත දනුවත් කරගන්න. ඔබ ගොඩක් දේවල් දන්නව හිතමුකුත් දන්නේ නෑ මම කරේ වෙන උනේ මම දනුවත් වෙන එක පැත්තකින් මම හිත දනුවත් කළා භෞතික ලෝකේ තියෙන පුජ්‍යල සංවරය මංගිත කරගැති පුජ්‍යල සංවරය නෙමෙයි ආධ්‍යාත්මික සංවරය, විෂී සංවරය, ලෝකෝත්තර සංවරය. එහෙම නැත්නම් හිතේ සංවරය. පුජ්‍යල සංවරය නෝ ඒ. පුජ්‍යල සංවරය સિદ્ધ කරන්නේ hari therb ඒත් හිත සංවර වෙන්න නම් පින්නතුනේ අවශ්‍යෝදේ. ඒ සංවර භව තේරුම් ගත්තට පස්සේ අවබෝධ කරගත්තට පස්සේ ඒ හිතට කොයිම වෙලාවකවත් එහෙම තෙරපගෙන ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊටාම සැහැල්ලුවෙන් නිදහසේ මේ විශ්වය වගේ ඒ හිත සැරිසරනවා. එවනම් උපදින්netty ධර්මයක් වේද? අන්නේක අවබෝධ කරගන්න කියලා හිතට පවරන්න. මැරෙන් නඇති ධර්මයක් වේද ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න කියලා හිතට පවරන්න. රෑ දහවල ඉක්මූ ස්වභාවයක් වේද ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න කියලා හිතට පවරන්න. කාලයෙන් තොර ධර්මයක් වේද ඒ ධර්මය තේරුම්ගන්න කියලා අවබෝධ කරන්න විශ්වයට කාලය තිය නෝද කාලය කියන්නේ අපි හදාගත්ත දෙයක්ද හදාගත්ත දෙයක් හිීගු, රටින් රටට වෙනස් පලාතින් පලාතට වෙනස් අවෑනයක් පිඟාව benefit saus මෙන්න මේව උපාදාන වීම නිසා මේව පිළිගැනීම නිසා මේවා තුල හිත රැඳීම නිසා අපිට කියනවා කාලය අනුභව කරන්න මේක තේරුම් ගන්න තේරුම් කරගන්න කියලා උත්සාහ කළාට ඇත්තටම නුවන්ට මේක තේරෙන්නේ නැහැ පින්නතුනි ඉන්ද්‍රිය ඥානය යෙදෙව්වට මේක ඉන්ද්‍රිය ඥානයෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමේ මේක මනසටම ලබා දેલા මනසට තේරුම් ගන්න කියලා ඉඩ දෙන්න ඕන. මොකද ලෝකෝත්තර බව තේරුම් අවබෝධ කරගන්න ඉන්ද්‍රිය හැකියාවක් නැහැ. හේතු ලෝකෝත්තර භාවයේදී ඉන්ද්‍රිය සාපේක්ෂිත ධර්ම එහි කිසිවක් නැත. අපට අපගේ ඉන්ද්‍රිය ඥානයේදී තේරුංගත්ත හැකේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ සහ සංකල්පනා අතර තිබෙනා වූ දේවල් පමණයි. ඒත් නිර්වාණ සත්‍යයනෝ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, සංකල්පනාවන් එහා පවතිනක්. ආන්නේ ද දකින්න, අන්නේ දේ අන්නේ දේ තුල වඩන්න පුළුවන් ඔබට පුදුම සහනයක් පුදුම නිදහසක් ලැබේවි මෙහෙ යවන්න අවශ්‍ය නැහැ දැන් ඔබ මනස මෙහෙම වීම ඉන් සිටිනවනම් ඒක මොඩන් නතර කරා දකින්න අවශ්‍ය නැහැ දැක්මට යෝගෝචර වන්නවෝ දෙයක් නොවේ වින්දින්න අවශ්‍ය නැහැ. වින්දනයේ ඔස්සේ එය ලැබීමට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වින්දනයන් නැති තැන. දැනුවත් වී යුතු නැහැ. විඥානගත වී යුතු නැහැ. විඥානගත ක්‍රීම නතර කරන්න. මේ මොහොතේම ඔබට සත්‍ය අවබෝධය. කඩන් නෙයකෝි සිටින්න සියල්ල අතහරින්න වල් කියන්නත් baikවිය වීබා ශබා කොඩ සමස්� Skipая ¿ හොමා ෝනයක되는 වයක් පසත්දෝ වතය passe Uni වපහ ියයේරේශි පුද්ජලයා මතු කර ගන්න නැතුව යි දෙකම කරන්න පුද්ජලයා මතු කරගන අත්හරින්නේ පුද්ජලයා මතු කරගන අල්ලගන්න පුද්ගලයා මතු කරගෙන මාම මෙතන් දීඔබට කියන්නම් දේශනා කරන්නම් පුද්ජලයා මතු කරගන්න ඇතු ඉන්න මේක තේරුුණාද. ඉසලට පොඩ්ඩක් නුවනින් තේරුම් ගන්නෝට ඊට පස්ස පින්නතුනිි ලස්සනට එතෙන්ට අනුගත වෙන්න ඕන අන්න හෙමයි ධර්මය වැඩෙන්නේ මට කියන්න බෑ සියල්ල අතහැර සිටින්න කියලා. එහෙසේ කිව්වොත් ඔබ ඒ වරදවා තේරුම්ම අරගෙන පුජ්‍යලයේ කිස්මතු කරගෙන යම්කිසි අතහැරීමේ ක්‍රියාවලියක ගැටීමේ ක්‍රියාවලියක ඔබ නියැලේවි. ඉතින් ඒක නිවම්මග නොවේ. සියල්ල අල්ල කියලා කියන්නත් බෑ. එවිට ඔබ බොහෝ දේ මේ දෙක කම සිද්ධ කිරීම සඳහා අපි තුලින් 맡ු කරගන්න පුජ්‍යලය අනේ පුජ්‍යලය ගොඩනගා ගන්න නැතුව ඒ පුජ්‍යලය ඉස්මතු කරගන්න නැතුව ආශේ කරන්න කියලා මට ඔබට මතක් කරන්න පුළුවන් ඒක හොඳට තීරුම් කරගත්තොත් ඔබ lossless ධර්මයේ වඩාගෙන ඉස්සරහට යාවේ ඔබට දෙයක් කරන්න ප්‍රකාශ කලේ නැත නොකරන්න ප්‍රකාශ කළෙත් නැත මක් නිසාද මේ දෙක්කම සිද්ධ කිරීම සඳහා පුද්ජලත්වය මමත්වය මතු කර ගැනීමට සිද්ධ වෙනවා මයි මතු කරගන්නවා මයි එයි නොබගේ මමත්වය වැඩෙනවාමයි නතර කරන්න බෑ. ස්වාවින් වහන්සේ හරිද වැරදිද. පොතට ගලපන්නපා හිතට ගලපන්න එදා කාලෙත් හිතෙන් තේරුම් ගත්තේ අද කාලෙත් තේරුම් ගන්න ඕන හිතෙන් ධර්මය පොතෙන් නෙමෙයි හිතෙන් පොතේ තියෙන දේවල් හරි කියන්නත් බෑ වැරදි කියන්නත් බෑ හරියට තේරුම් හරි වැරදියට තේරුම් වැරදි පුජ්‍යලයා ismatu කරගන්න නැතුව සිටින්නේ මම අහවල් කෙනෙක් කියලා හැඟෙන්නේ නැති වෙන මට්ටමෙන් සිටින්නේ ඒක තමයි අපගේ නියම වාසස්ථානයේ නියම தত্ত্বය අනිත් ඒවා අපි මේ ඔක්කොම බොරු දේවල් මගේ ਨਵන ශරීරයකට මම මම මම කියා කෑගසනවා ඒ ශරීරයේ පවතින්නේ ජලයෙන් ආහාර හිරුගේ උෂ්ණත්වයෙන් පවතින අනුන්ගේ ඉඩමකට තමන්ගේ ඉඩමයයි රැවටී සිටින්නා වූ පුද්ජලයෙක් හා සමානයි. නොවටිනා වීදුරු ගලකට මැනික් ගලක් යැයි රැවටිලා සිටින්නා වූ මිනිසිකු හා සමානයි. එබවිින් පුද්ජලය ආශ්මතු කර නොගෙන වාසේ කිරීමට පින්න තුනේ අපේ කටවල් එක එක රසයන්වලට කැමති වෙනවා ඊට පස්සේ ඒ රසතම කෑම එහෙම වුණා කරනවා එහෙම නේද සාමාන්‍ය ඊළඟට පින්න තුනේ අපේ හිතත් එහෙමයි විමුක්ති රසයට කැමති වෙන්නත් පුළුවන් ඒසේ නොවුණු සංස්කාර ලෝකයේ එක එක රසවල වලට කැමති වෙන්නත් පුළුවන්. මමත්වයට කැමති වෙන්නත් පුළුවන්. ලෝක සත්වයා එහෙමයි. ලෝක සත්වයා මමත්වේ රහට කැමති. ඔබේ මමත්වේ කවුරු හරි වැඩි කරනවා මනේ ස්වභාවය තමයි ඒකට හරිය කැමති. මමත්වේ අඩු මානස කැමති නෑ පින්නතුනි. ඒ මමත්වේ අඩු කරන තැන් වලට එන්නේත් නෑ. එවැනි ධර්මයක් අහන්නෙත් නෑ. හැබැයි මමත්වේ දුකක් කියලා තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් පමනක්මයි හරිම අමාරු ඒ ධර්මය අහලා සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න. ඒ නිසා සාංශාරික හිතේ ස්වභාවය මමත්වේ වැඩි කරගන්න මිසක් උන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මමත්වේ අඩු කරගන්න නෙමේ ඒ නිසා සත්වයා වයසට යන්න යන්න ලෝභයෙන් වැඩි වෙනවා ද්වේෂයෙන් වැඩි වෙනවා රාගයෙන් වැඩි වෙනවා මානයෙන් වැඩි වෙනවා සංස්කාර උපාදානෙන් වැඩි වෙනවා සත්වයා සත්‍යයාගේ සිත මම ඉතින් මේ වයසක 100 කෙනෙක් ළඟට ගිහිල්ලා මම පොඩි කාලෙදි මං ගොඩක් මහ දැනුම්වත් බවටපත් වෙන්නේ හේතුව වයසක අයගෙන් මම ජීවන අත්දැකීම් අහනවා ඒකට හේතුව පොඩිම කාලේ 100 ගඩොක් ඉඳන් කතන්දර අහලා පුරුදු වීමෙන්ම වෙන්නේ වයසක කෙනෙක් ආවහම 100 කොහමද ජීවිතේ ඉස්සෙල්ලා මම අහනවා 100 ගහසාද ගියක් විතර බැන්දද කියලා තමයි ඉස්සෙල්ලා මට. 100 ඉතින් කල්පනා කරලා ගණන් කරලා කියනවා ගන්න විනියා කොහොම හරි. ඊට පස්සේ 100 අද මොකද මෙහෙම? ඉතින් ගොඩාක් විස්තර කියලා. ඉතින් මම 100 න් අහුවා. මේ දැන් 100 ට එහෙම ආස තරුණ ගෑනු ළමයි. আরে මේ කැම්බිම ආඩ ගෙනල්ල දෙනෝ. අය එන්නෝ. ඔය එතකොට කියනවා මේ ආ ආපැත්තේ ගෙදරත් මේ ලස්සන නෝන කෙනෙක් මට හැමදාම කැම දෙනවා මම කිව්වා හොඳයි හොඳයි ඔව් මුකුත් හිතෙන්නේ නැද්ද සීයර කියනවා ළමයෝ ශාරීරික වයසට ගියාට හිත වයසට ගියේ නෑනේ හිත තාම හිත වයසට ගියේ නෑ අන්න බලන්න වෙනතුරු වයසක් නැති දෙයක් අපි ළඟ තියෙනවා මොකද්ද හිත හිතරවයිස ගන්න බලන්න හිතට වයසක් නැහැ වෙන තුනේ හිතේ දියුණුව කියන එක සමහර ලාට කුඩා කෙනෙකුට තියෙන්න පුළුවන් මහා දියුණුව ඒ වගේම වයසක කෙනෙකුට තියෙන්න පුළුවන් කිසිම දියුණුවක් නැති මනස එ නිසා වයසක් කරන්න බැරි අවබෝධයේ තුලින් වැඩි කර ගන්න පුළුවන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකම දේ පමනයි සිත. ඒ නිසා සිතට වයසක් නැහැ. සිතට ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවයක් නැහැ. ඔබේ හිත ස්ත්‍රීද පුරුෂද? ස්ත්‍රීද නෙවෙයි පුරුෂත් හිත. හිත හිතමයි. ඉතින් විනෝද තුනේ හිත එක දේවල් රස විඳින්න වෙනවා වගේ අර සමහර අය භක්ෂණය කළ පුරුදු වෙනවා. ගැටලු නැතුව ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න බෑ. මොකද ගැටලුම ඕන විඳවන්න. ප්‍රශ්නම ඕන විඳවන්න. අභියෝගම ඕන විඳවන්න. මේ හිට ආවගේ මාත්මයේ හිටියා දානටිකුණත් ගෙට්ටුවෙන් දීලා දුවනවා අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩට යන පරක් වෙනවා අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ පරක් වෙනවා මේ ටයිම් පාස් වෙලා තියෙන මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා හරි බිසි යා ප්‍රශ්නම විඳිනෝ විඳෝන කොහොම පටලවා ගන්නද ඉතියාට එක පාර්ට්නර් අසනීපයක් නිසා යාට අංශභාග රෝගය හැදුනා. දැම්දි සීනේ. දැම් පුළුවන් වුණා කම්පැනි වහලා දාන්න, ජීවිතයකතනට වෙලා ජීවත් වෙන්නේ. හැබැයි ඒක තේරුම් අරගෙන ධර්මය වෙනුවෙන් කැප වෙන්න කාලය තිබුණා නම් ඊට ආම සුළු කාලයක් හැරෙ කොච්චර වටිනවද? ඒත් හිත ඒ ධහමට කැමති නැහැ. එහෙම හිටියක් ධහමට කැමති නැහැ. ඒ ආග හිත. ලෝකෙම ඉන්න හාමුදුරුවන්ගේ දොස් කියනවා. මංකෝම මහත්මයා වෙන්න පුළුවන් ඉන්නව වෙන්න පුළුවන් එහෙම වෙන්න පුළුවන් ඒ ලෝක ස්වභාවය ඔබ මනසට හොඳ නෑ ඕක හැම තිස්සෙම කියෝ කියෝ තරහ වෛරය ඇති කර ගන්න ඇති කරන්න ඕන කාර්යයක් නෙමෙයි අනුකම්පා කරන්න ඕන කාර්යයක් දැන් යම්කිසි කෙනෙක් මිනිස්සේ බීලා එයාට අනුකම්පා කරන්න ඕන. යංගිසි හාමුදුරු කෙනෙක් හරි බීලා නැහෙනවනං අනුකම්පා කරන්න ඕන. අනේ මේ යගත ලැබිච්ච ආයුෂ ඉත්තා මික්මණින් ඉවර කර ගන්න හදනව. මෙහෙමත් කාලා ගන්න කෙනෙක් කියලා කල්පනා කරන්න ඕන. මිනිස්සු එක්කුණත් එහෙමයි. ඒ දැක්ම ගොඩාක් ඉහළට යන්න ඕන පිළිතුරේ ලෝකයට වෛර කරනවත් ලෝකයක් ඇටෙන්නවත් ලෝකයා විනිශ්චය කරමින් ඉන්නවත් ලෝකේ විනිශ්චය කරන්නේ අපි සුදනන් වෙලාද? ලෝකේ විනිශ්චය කරන්නේ අපි සුදනන් වෙලාද? අන්නේ ප්‍රශ්නේ තමන්ගෙන් අහන්න ඕන තමයි. තමන් දැන් අහන්න බලන්න. මහාරය හද දොස් කියන්නේ මෙයාට දොස් කියන්නේ අර බණ හොඳ නෑ මේ බණ හොඳයි අර අඩුපාඩු මේ බණේ අඩුපාඩු මේ කියන්නේ මම සුදන වෙලාද මම මාර්ගඵල ලැබලද මම අරිහත් ඵලයේ ලැබලද උත්‍තරේ නෑ එහෙනම් මේ දුර්වලතාවයක් දාන්නේ දුර්වලතාවයක් එළියට දාලා කාගවත් අගුණ දුර්වල කම්පීලි බඳව අපි ආවේග හත් ගන්නෙමින් ඒවුක්ති විඳිමින් ද්වේෂය වැඩි වෙනවා. ද්වේෂය වැඩි වුනොත් පින්නතුණි අර විස දල සහිත විස ඇඟේ තියෙන සර්පාත්ම ලැබෙනවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. සමහර ඒත් කමන්නේයි කියලා. සමහර අයට මේ ඕගොල්ලෝ පෙරේතෙක් වෙලා උපදී වැඩි මේකට ආස කරන්නේ បើហម ਸਮਾਰៃ කියනවා ក៏ ਮੰਨတယ် මමනේ කියනවා ඊළඟට ਉਹហម තරහ ගන්නពਾ ਸਰពێک වෙලා උපදී කියලා කිව්වම මමනේ ਸਰពێک කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ឯ ਆම දීලා. ternary ឯ සිය කැමැත්ත දීලා ඔක ගරන්න එපා අපාගාමි වෙයි කියලා කිව්වද කමන්නේ අපායේ හරි යනවා එයාම කැමැත්ත දීලා ඒකයි මම කියන්නේ මිනිස්සු අපාය යන්නේ සිය කැමැත්තෙන් තිරිසන්නාත්ම වලටපත් වෙලා ඉන්නේ සිය කැමැත්තෙන් පෙරේතාත්ම වලටපත් වෙන්නේ සිය කැමැත්තෙන් මේ සමහර අය කියන කාලයක් ගියාම ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්පේක අපි මොළදපිලිගත්เท නෑ දැන්නම් පිළිගන්න වෙන්නේ මේ සාධක සාක්ෂි ලැබිලා තියෙනවා සාහිඥාන්ස මේ ස්වභාව ධර්මයෙන් කියලා. ඒ නිසා ඔබේ හිත කැමැත්තේ කොහෙද කියලා බලන්න. ඒ නිසා බුදුහාමුදුරංගු බුදු මගට මේ හිත හදවා හදාගන්න විමුක්ති රසයේ විඳින්න. ධර්ම රසයේ විඳින හිතක් හදාගන්න. බලන්න ඔබේ හිතේ විමුක්ති රසයට තමන්ගේ හිත කැමැතිද තමන් කැමැතිද කියලා බලන්න. රහක් නැතුව විඳින්න පළුවන් ඇල්තර වගේ බොන්න පුළුවන් දේ තමයි විමුක්ති රසය කියන්නේ. අපිට ඇල්තර ඉපා වෙන්නේ නැත්තේ. රසවත් බීම එකක් හදාගෙන බලන්නකෝ දෙහි බීම හැරී ඔය පළතුරු බීමාරී හදාගෙන දවසේම උදේ ඉඳලා බොන්න බලන්න පාගෙනම්. නමුත් ඇල්දී අපිට හැමදාම බොන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. හානියක් නැහැ. ආන් මේ වගේ ඇල්දිය වගේ රසක් තිබුණට ඒක මහා ගුණයක් බලයක් ඒකේ තියෙනවා විමුක්ති රසය විමුක්ති රසය කියත්තේ රසයක් නෙවෙයි බිනතුතුනේ නී රසත් නෑ සතුටකුත් නෑ දුකකුත් නෑ සතුටෙන් හිත තියාන්න ඕන කියලා උත්සාහ කරන්නේ නෑ බිනතුතුනේ විමුක්ති රසය බලාපොරොත්තු වෙන එයා හිත විමුක්තිගතව තියනවා කිනතුතුනේ වේදනාව කියන්නේ වේදනාව එ දෙකෙම පුච්චනවා. තේරුණා නේද meninos? වේදනාව කියන්නේ වේදනාව වේදනාවෙන් හැමතිස්සෙම පුච්චනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ පුතත්ජන සත්‍යය කියන්නේ කොයි වගේද කියලා හුවම උපමාවක් දක්වන්න කිව්වා බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරන හැම හරකෙක් වගේම අනේ. පුතත්ජන හිත කියලා කියන්නේ කොයි වගේද හැම ගහපු හරකෙක් වගේ. මොකද හැම ගහපු හරකේට වෙන දේ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න හොඳට. ඒක සංවේදී කරලා බලන්න. හැම ගහපු හරකයි ලිමහානේ ඉන්නව මොකද වෙන්නේ? මෙසෝ කාපුටෝ ඒ සතාව කන වේදනාවටපත් වෙනවා. මෙයාට දරා ගන්න බෑ මෙයා ගිහිල්ලා කැලේක කොහේ හරි ලැග්ග ගමන් පොළොවේ ඉන්න කූඹි සත්තු කොහොම කනවා? අනේ යාඩ බේරෙන්න තැනක් නැහැ යා දූවගෙන ගිහිල්ලා වතුරට බහිනවා. ඒකින මාළු ඒ සත්තු මෙයා ගහම කන්න පටන් ගන්නවා. බේරෙන්න තැනක් තියෙනවද? එහෙනම් මේ සමාජය තුළ නොඑකුත් දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ වේදනාවෙන් බේරෙන්න හැම තැනම දුවනවා. හැබැයි මේ පුතත් යන සත්වයාට විමුක්තියක් ඒ නිසා විනිතුනේ වේදනාව සතුටක් වුණත් ඒක දුකක් කියලා තේරුම් ගන්න ඔබ යම් දවසක මම ඒක තේරුම් කරගත්තා වේදනාව සතුටක් වුණත් ඒක දුකක් තවත් උගමාවක් දක්වල තියනවා මහා රහතන් වහන්සේනමක් එක කෙනෙක්ගේ අතට දෙනවා පිනතුණේ ඔබත් ගෙදර ගිහිල්ලා ඕනනම් අතදා බලන්න එක අතකට ගිනි අඟුරුක් දාගන්න අනිත් අතට අයිස් කැටයක් තියලා තද කරගන්න. theorems එක අතක ගිනි තද කරගන්න එක අතක අයිස් කැටයක් තියලා තද කරගන්න මේ සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? මේ දෙකෙන්ම වේදනාවක් දෙනවා. මේ දෙකම අපිට දරා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා සතුට හොයන එකේ නෑ පිනතුණේ සතුටත් දුකක්. ආදරය දුකක් ප්‍රේමයක් දුකක් ඔය පව්කේදා ඇස්සේ සර්ප්‍රයිස් කරලා තිබ්බේ මං ඉඳන් නෑ දැන් නම් ගෑනු ළමයි සර්ප්‍රයිස් වෙන එකක් නෑ කවමදාකවත් මං ඔයාව සර්ප්‍රයිස් කරන්න හදන එකත් එම දෙලින්ම කෝල් කරන්න ඉඩ තියෙනවා ඈ සතුටින් දුකක් ආදරයක් දුකක් ප්‍රේමයක් දුකක් බැඳීම් මේ සියවස ඉක්මවන්නේ අපි කියලා දෙනා මේ නිසා අතහැරීම පුරුදු කරන්න තමන් තමන්වත් අතහැරලා ජීවත් වෙන. අතහැරින තරමට වෛරයේ ක්‍රෝධය අඩු වෙන්නේ කිනුතුනි. ගෑනි හරි අල්ලගත්ත නිසානේ වෛරය හැටගත්තේ. මට ඇරෙන්න මං તો තා කාටවත් අයිති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ නැසිලා අනුණුත් නැසුවා. දහම දරුවන්ට ජීවිතේ උගන්වලා තිබ්බනම් තම උදය අරගෙන අන් කෙනාගේ ජයග්‍රහණය බලාගෙන යා ජීවත් වෙනවා. ඇත්තටම එයා යන්න කැමති නැහැ යන්න දීලා. එයා එයාගේ දිනුවවත් බල්ලා සතුට වෙනවා. මෙයා මෙයාගේ දිනුවවත් තැන් දෙකේ ඉඳලා බල්ලා සතුට වෙමින් දැන් අනිවාර්යෙන් ජජ් ගහනවා ආර පුජ්‍යලයට දක්වා හරි මරණීය දඬනනි හරි ගහනවා. දෙකෙන් එකක් ගහනවා. ගැව්වට පස්සේ ඒ ජීවිතය ඒ විඳීම මොන තරම් කම්පණියකේ යුක්ත එකක්ද කියලා දන්නේ හිරගෙවල්වල බන කියන්නේ යන අපිම තමයි විශේෂයෙන්ම මරණීය දඬුවමටම ලක්වෙච්ච සීළු දෙනාට මම බන කියලා තියෙනවා ඒ කම්පණය ඊම කරන්නේ ප්‍රඥාව ඒ මිනිස්සු පුළුවන් තරම් try කරනවා මරණීය දඬනෙ ජීවිතාන්තයේ දක්වා සිරදඬුවම් අම්බවට පහලාලා ගන්න. ඒක තමයි ඊළඟට තියෙන ඒglColor ඊට පස්සේ තව අවුරුදු ගියාම නිදහස් පුළුවන් කියන සංකල්පයෙන් ඉන්නවා. චරිතය හොඳ වුණොත්, පැවැත්ම හොඳ වුණා. ප්‍රශ්න විඳින්න කැමති මිනිස්සු ප්‍රශ්න වලට බය නැති මිනිස්සු අන්න හිරගවල් වල ඉන්නවා. අයුක්තිය අසාධාරණේ පෙන්වන්න බැරියා ආර විජේ කුමාරතුංග වගේ ඌ නම් කිව්වේ එක. අපේ මිනිස්සු ඒක ඇත්තට කරා. අට අයුක්තිය අසාධාරණේ පෙන්වන්න බෑ කියලා මරාගත්තා. මම ඇහුවා ඔයගොල්ලන්ට අයුක්තිය අසාධාරණය පෙන්වන්න බෑ නේද කියලා මම මහනවා මම ඇහුවාම් කියන ඔව් ආම්දුරු අපිට පෙන්වන්න බෑ යුක්තිය සාධාරණේ මම ඒකයි අද ඔයතන කියලා අයුක්තිය අසාධාරණය මට පෙන්වන්න පුළුවන් මට පෙන්වන්න බැරි කමක් නෑ මම ඒක දිහා බලන් ඒක නිසා අද මෙතන ඉන්නවා අයුක්තිය අසාධාරණේ පෙන්වන්න බෑ කියන මනුස්සයා විතරයි යුක්තිය අකසාධාරණයක් කරන තම නෑ එයා තමයි ලොකුම යුක්තිය සහ සාධාරණේ දරන්නේ අයුක්තිය අසාධාරණේ පෙන්වන්න පුළුවන් එයාට ලොකු ප්‍රඥාවක් සහ උනැසීමක් සහ භාවයක් තියෙනවා වය අපේ ගම්මානවල ඈත පළාත්වල පින්නතුනේ ගෑනු බෙදා ගන්න බැරුව ප්‍රශ්න අප්‍රමාණව තියෙනවා. ඉතින් මම තරුණේ කැටියට කල්පනා කරනවා මේ නිකන් අර නිකන් කුක්කුස්සු මස් කෑල් එකට පුරවදනෝ වගේ අපරාධ නිකන් බෙදා ගන්න බැරුව මේ මස් පස්සේ යනවා ඒ සත්තු කියලා තමයි මට ඒ ඒවට කියනව නමකුත් දාගෙන තියෙන මිනිස්සු ආදරය කියලා ආදරය නෙමෙයි ඒව මිනිස්සුන්ගේ තණ්හාව කෑදරය තණ්හාව ආශාව කියන්නේ ලබා ගැනීමක් ආදරය කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා පෙන්වූ විදියට එතකොට පරිත්‍යාගයක් නම් පින්නතුනේ සැබෑ ආදරය කියලා කියන්නේ අත්හැර දාලත් තමන්ගේ ආදරේ පෙන්වනවා. අල්ලගෙනමම නෙවෙයි ආදරේ පෙන්වන්න පුළුවන් අත්හැරලා දාලත් ආදරේ පෙන්වන්න අත්හැරීම තුල තරම් ආදරයක් koi භක්වත් ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් නම් ජීවත් වෙන්න තවත් කෙනෙක්ගේ මේ පුතජන ලෝකයේ කෙනෙක්ගේ ආදරයට ලක් නොවන විදිහට ඔබ හරි වාසනාවන්තයි. ඇයි මේ පුතජන ලෝකයේ තියෙන ආදරයක් නෙමෙයි ආසාවක්. මන්නන් දෙගලන ආදරයක් කොහෙවත්ක්ක් තියෙනවා. ආසාවක් තියෙන. අරගෙන ජීවත් වෙනවා. ආසාව තියෙන එහෙම නැත්නම් ඉතින් පොරොන්දම් බලලා වත් පෝසත්කම් බලලා ෆොටෝ එක බලලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බලලා කසාද කරගන්න ඕනේ. ඒ ඔක්කොම තියෙන ප්‍රොඩාව. ඉතින් ප්‍රොඩාවයි කියලා අපි මොකুত අපි කවුරුත් කරන්නේ ඒකයි කියලා තීරුම් ගන්න. අපිත් එහෙමයි අපේ පොටෝ එකේ ඒගොල්ල බැලුව හොඳයිද කියලා ඒගොල්ල බැලුව අපේ පොටෝ එක. අපි කවුරු කවුරුත් මේ මහා ජරා පොඩාවක් කරන්න කියලා තේරුම් අරගෙන මේක වැඩි තදින් අල්ලගෙන නැතුයි ඉන්නේ. ජීවත් වෙලා අයිතිද හරි මරණෙන් හරි ඒකිනේක අතර ඇතීම් සිද්ධ වෙනවා. දුරස් වීම සිද්ධ වෙනවා. මේ සංස්කාර පින්ඩයක් ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තේරුම් කරගන්න ඕන. බලන්න සිද්ධාර්ථයන්ද තිබුණේ අර මස්කැලක් කරගත්තු උකුස්සෙක් වගේ ඉන්න රජකමත් අරගෙන තමයි යසෝදරා වියත් අරගෙන ඉන්න තිබුණේ. ප්‍රඥාව තිබුණා. ප්‍රඥාව තිබුණා කියන්නේ සංසාරික පාරමී බලගුණ තිබුණා. මනුෂ්‍යයාගේ මේ ජීවන පැවැත්ම මේ තරම් ප්‍රමාණවත් නැහැ. කාලා බීලා ඇඳලා පැලඳලා යාන වාහන අරගෙන වස්තු සම්පත් අරගෙන කීර්ති ප්‍රශංසා ලබලා එහෙම පිටියට තේරුමක් නැහැ. මේට වඩා ජීවන යථාර්ථයක් හොයාගන්න ඕන මගේ හිත සංසුන් කරගන්න ඕන සංයමයට පත් කරගන්න ඕන මේ ආවේග සංසිඳව ගන්න ඕන මේක ඇතුළේ ඉන්න ඕ මොකද්දෝ නොහික්මුණු අමුතු සතෙක් මට තේරුනේ බිනඳුනේ අර කනේ ගියාම කුරුමිණියෝ හරි අමාරු වෙන සතා මොකද්ද කියලා බෙන්නේ නිකන් අලියෙක් දුවනෝ වගේ දැනෙනවා. මට දැනුණේ යන්නේ වගේ තමයි හිත. හිත ඇතුලේ මොකද්ද කුරුමිණියෙක් වගේ කෙක් යනවා හරියට රිද්දනවා හැබැයි මොකද්ද කියලා හොයාගන්න බෑ. කනේ ගියාම තමයිනේ අලියෙක් යවි දෙනෝ වගේ ඉතින් මේ හරි අමාරුවෙන් එළියට ගත්තර පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ මේ අකානේ මෙච්චර වෙලා මේ ශද්ද දැම්මේ කියලා. ඒ වගේ තමන්ගේ හිත ඇතුළෙත් එහෙමයි. දැන් පින්නතුන් කියලා දීලා තියෙන මේ හිත ඇතුළේ තියෙන මේ බලය කොහොමද කුරුමිනියා එළියට ඇදලා දාන්නේ කියලා. අහස වගේ වාසය කරන. එතකොට ඔබ හරි ලස්සනයි. ඔබ ඉන්නේ දැන් අහස වගේද? නෑ ඔබ ඉන්නේ සිමියොන් වගේ. ඔබ ඉන්නේ කරෝලිස් වගේ. ඔබ ඉන්නේ ඇසලින් වගේ. ඔබ ඉන්නේ ජොසෆින් වගේ තමයි ඉන්නේ. ඒවනේ අහස වගේ ඉන්න. ඈ හැමෝම ඉන්නේ එහෙමද කියලා. තම තමන්ගේ නමින්. එමනේ දින්නේ. අවන්ත මගේ නමින් ඉන්නේ. ඒක තමයි අවිද්‍යාව පින්නතුනේ. ඒක තමයි මෝඩකම පින්නතුනේ. ඒක තමයි තමන්ගේ තියෙන නූගත්කම. විදර්ශනාවක් නැතිකම. අඥානකම පුහුකම කියලා කියන්නේ ඒක. මේ පුජ්‍යලේක් වශයෙන් ඉන්නවා. දැන් මම වීඩියෝතෝය මං ආනන්දාවඳුරෝ. වැත්탱ගේ නමිනුත් මේ මම පුදුම විඳ විල්ලග්න පින්නතුරි මම කියලා ගත්තාම මට නම් බෑ ඒක විඳින පින්නතුරි මං ඒක කාලයක් විඳ පුදුම දුකක් ඔලුව පැලෙන්න ප්‍රශ්න එනවා මේ මම කියලා මෙහෙම නැගිට ගමම්ම ආයෙත් ලෝකෙම උස්සගෙන නැගිටිනේ මමත් මේ පින්නතුරි හරීම කුණ රහක් එකක් ඒ වුණාට වෙන තුනේ ඒකේ රහත් අර වැසිකිලි පණුවෙක් වැසිකිලිය බොහොම රසට භුක්ති විඳිනවා වගේ භුක්ති විඳිනවලු වැසිකිලි පණුවෙක් ඒකටමයි ඒ වගේ වෙන තුනේ විඳින රහක් වගේ උනත් ඒක විඳින්න කැමති සත්වෙක් ඉන්නවා මේ සමාජයේ කොහොම සත්වෝ ඒ වැසිකිලි පණුව වැසිකිලිය වගේ තමයි මමත්තේ රහ විඳින්නේ දැනාද මමත්වේ රහ විඳින්න එහිමයි කලා දුරුකින් තමයි මිනිස්සේ තේරුම් ගන්න මේ මමත්වේ කියන්නේ මහා කුණු රහක් තියෙන ජරාදයක් මේ රහ නිසා පුදුම රැවටිල්ලකට මුලාවකට පත් කරනවා වැඩක් නැහැ කියලා මේ මමත්වේ එක රහ හොයනවා එතකොට ඒ රහ දුන්නහම හරියයි කියලා හිතනවා කෑමවල රහ හොයනවා ස්ත්‍රියන් ගිරහා හොයනවා පුරුෂයන් ගිරහා හොයනවා ඒ කිසිම රහක් දුන්නට ඒ හිත සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නෑ හිත පරිපූර්ණත්වයට පත් ඒවා ගින්නට පිදුරු දෙමීම හා සමානයි කියලා දේශනා කරනවා ඒකයි මේ සමාජයේ මිනිස්සුයි කොයිම වෙලාවකවත් සනසෙන්නේ නෑ මේ රටේ රජ කරපු අයරවත් සනසිල්ලේ නෑ ඒගොල්ලන්ගේ මූණු දිහා ඕන්නම් ගිහිල්ලා බලන්න ඕන්නම් මහින්ද රාජපක්ෂගේ මූණ දිහා බලාගෙන ඉන්න ඕන්නම් චන්ද්‍රිකාගේ මූණ දිහා බලාගෙන ඉන්න. තව ඉන්නවනම් ඒ ඉන්න අයගේ මූණු දිහා බලාගෙන ඉන්න සනසිල්ලේද ඉන්නේ කියලා රජ කංගුරු එංගලන්තේ ගියත් තිබුණත් අයියෝ මම මේක අරග දීලා මේක දීලා මේක කොමිෂන් එකක් ගහලා මම මේක අරගත්තා කියලා මගේ කියලා දැනෙන්නේ නෑ. ඒකේ ඇතුලේ ගොচ্চරේ හිටියත් අනිසක දුප්පත් ජනතාවගේ ඈ මේ දහඩිය කඳුළු වලින් උන් ගෑස් ටැංකියෙන් අරගෙන මේකෙන් දීපු සල්ලි වලින් තමයි මේ මේ මාලිගාවේ මං ඉන්නේ කියලා පිච්චෙනවා පිච්චෙනවද නැද්ද ඒ නිසා ඒක යාට භුක්ති ගන්න බෑ ඒ නිසා තමන්ගේ භුක්ති විඳ ගන්න තමන්ගේ සත්භාවයෙන් ලබාගත් දේවල් එක්ක ඒ අපිට මේ සත්භාවයත් එක්ක තියෙන දේ පොඩි දෙයක් හරි වෙන්න පුළුවන් අපිට සුවය දෙන්නේ සැනසෙල්ල දෙන්නේ මේ හැමදේකම තියෙන මතකය මානසික සම්තුෂ්ටි එකතු කරන්න පිනුතුනේ සැබවීව මානසික සම්තුෂ්ටි එකතු කරන්න හදවතින්ම ඔබ ඔබට පේන්න ජීවත් ඔබ ඔබට ලස්සනට පේනව ඇරෙන්න වෙන කිසිම දෙයක් වැදගත් නෑ පින්න තුනේ තමන්ට තමන් සුවපත්ව දැනෙන්න්න ඕන හොඳදට පේන්න ඕන තමන්ට තමන් පේන්න ජීවත්ත එන්න තමන්ට තමන් දැනන්න ජීවත්ත එන්න ඔබටක සුවපත්වෝ දැනෙනෝද එහෙම ධනමගන්න වැඩ කරන්න මට මාව සුවපත්වෝ දැනෙන විදියට වැඩ මේ දේවල් පිළිපදින්න බොහොම ආදරයෙන් කරුණාවෙන් දයාවෙන් මතක් කරන්නේ මේ බණ ඔබට කියනව පමණක් නෙමෙයි මමත් මේ බණ පිළිපදිය යුතුයි මමත් මේක තේරුම් යුතුයි මමත් මේකට අනුගත විය ඔබත් අනුගත විය අපි සියලු දෙනාම මේ දහමක් හැටියට මේ තුල අනුගත විය අපි පීඩන වලට වැඩිව මේ අපි ඕන පීඩන අපේ තුලින් ලිහා ඕන නසා ඵඳෙන්ා,uckle යසලිම දු dollам රයිඩඳුප inher <Sanis> SAYạn్ Gear description මිඩා ඇද දයකා vost zieෙැ compile වෙනකොට ඔබට තැද ඔබ ථඞ�zet මිපාλο aí, දැෙරිනා, මිටටි නේ වදතා ක වනේ, assembleය. uh ඔබ 2070 1970 වෙනා 50 නම් ඔබර 2050 වෙනකොට 100යි හිතට මේක කියා දෙන්න හිතෙන් ගොඩක් දේවල් අත්හරවන්න ඔබෙන් නෙමේ අත්හැරෙන්න ඕන ඔබේ හිතෙන් අත්හැරෙන්න ඕන හිතනේ අල්ලගෙන ඉන්නේ කොඩක් දේවල් හිතෙන් අත්හරවන්න ඔබත් හරින්න එපා ඔබ ඉන්න げදර ඔබ අත්හරින්න එපා ඒක ලියක යවිල්ලා ඒක තියන්න රින්න හිතෙන් අත්හරවන්න හිතෙන් අල්ලගෙන ඉන්නවා නම් හිතෙන් අත්හරවන්න මං අත්හරවන්නේ ක්‍රමයේ කියලා දීලා තියෙනවා ගා මගේ げදරට ගිහිල්ලා පොලවෙන් අහන්න මේ කියනවා මම මේක කිවෙන්නේ ලක්ෂ වෙණියක් කියන කී වෙණි ඕනද මේ ඉඩමේ මොන ලක්ෂයක්ද මෙතර කෝටි ගාණක් ප්‍රකෝටි ගාණක් මේ රටේ ඉන්න ජනගහනයටත් වැඩියි ලෝක ජනගහනයටත් වැඩියි ප්‍රමාණයක් මෙතනම ඉඳලා දිනන මේ කකුසඳුක වුණාගම ගාශප ගෞතම මේ බුදුහාමුදුරෝ ඔක්කොගේ කාලවලුල්ලේ. ඇත්තද? ඔව්. තාව ඉතින් මම මගෙන් පස්සේ තව ඕනස් ලා කී දෙනෙක් ඈයිද? ඒකට ගත්ත ගත්ත එකම මගේ කියලා හිතාගෙන ජීවත් ඉතින් මහපොළෝ කියන මට ඉතින් hina මොනවා කියලන්නේ? මේ අපි හිතන සිතවිලි මේ මහපොළෝ hina වෙනවලු. නුනේ මේ hina වෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ සිතවිලි වලට ඉන්න මේ වටපිටාව තැනම ඉන්නේ මිනිස්සු ඔක්කොම ඉතින් මගේ ඩම කියලා. වදාවත් මගේ වෙන්නේ මගේ බිරිඳ කියලා හිතන් ඉන්නවා. පස් ගොඩකට ඉඩමේ තියෙන පස්ම වෙනස් විදියකට හැදිලා තමයි ශරීරයක් හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙමද නැද්ද? මේ පස් විවිධ විදියට හැදුනට පස්සේ අපීරයකට කියනවා ශරීරය. ඒ ශරීරයට දානවා මෙයා ගැහණිය කියලා දානවා මෙයා පිරිමි කියලා දානවා. පිරිමයේ කියලා විදියට දැක්කාම ඒ විදියට ආස්වාදනය කරනව ගැහණිය කියලා දැක්කාම ඒම ආස්වාදනය කරනවා මිනිස්සුන්ගේ තියෙන සංකප්පරාගයක් ওই සංකප්පරාගය හොඳට බලන්න මේ ওই වීඩියෝ දර්ශනයක් මේ පෙන්වලා තිබ්බා එහම පිටිපස්සෙන් ඇවිදගෙන යන ලස්සන රෝන් එකක පාපු ගෑනු ළමයෙක් හැරිලා බැලුවහම පිරිමියෙක් කොහොමද වැඩේ දැන් කවුරු හරි කොළු ගැටියෙක් යනවා පස්සේ මේ ගැල්ලමයි කියලා හිතාගෙන හැරිලා බලපුව ගමන් ප්‍රවුලක් හොවා ගත්ත පිරිමියෙක් ඉන්නේ. අන්න දැන් බලන්න සංකප්ප රාගයට වෙච්ච දේ. මුලාවක් තියෙන්නේ. මේක තේරුම් අරගෙන මේ හිතට ගොඩාක් තේරුම් කරලා ඔබේ හිත සමනය කරන්න සචිත්ත පරියෝදපනං ඒ තමයි බුද්ධ හිත දමනය කරන්න හිත සංසාරයට යන එක අපායට කැමති එපා අපාය ගොඩක් දුකයි සංසාරේ දුක්වලට කැමති එපා වෛරයට ක්‍රෝධයට කැමති එපා ඒව ඥානවල අපින් ආපු දේවල් මේ ලෝකේ ජයග්‍රහණය කරන්න දේවල් ලැබුණාම මේ මොන ජයග්‍රහණද කියලා හිතනවා. දැන් සමහර මිනිස්සු රණ්ඩුවක් ඇති ගන්නවා. මං අහනු ગાන කීයද? එයාල 5000යි. 5000කට රණ්ඩුව. දවසක් වැඩ කරාම මිනිස්සු එක්ක හම්බෙන්න මුදලක් නෑ. ඔබ ඇතරලා දාලා වඩා ලාභයි කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද? හතරෙක් නිර්මාණය කර ගන්නවට වඩා ඒක දීලා ලාභයි කියලා හිතෙන්නේ පුංචි දේවල් වලට පොඩි දේවල් ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නවා සිගරට් බාගෙට මිනී මරා ඔක්කොම මුලින් ගණන් හැදෙනවා මෝඩ සමාජය අඥාන සමාජය අගයන් මත සමදදා අගයන් මත වෙන්වීම අගයන් මත ආදරය අගයන් මත ඥාතිකම් අගයන් මත මහාන වීම. එහෙම කාල ගන්න යුගයක් උදා වෙලා තියෙනවා. මං ගැන මම සතුටු වෙනවා. මං ධර්මයේ හොයාගෙනගෙන තුනේ මහානුනේ. මං ඒ ගැන පුදුම සතුටක් වෙනවා. તું හිතකවත් කොයිව කාගවත් පන්සලක් අල්ලගන්නවත් කා කාගවත් ළඟ ලොක්ෙක් වෙන්නවත් කාටවත් කේලම් කියලා කොටවන්නවත් කාගවත් වෙන කිසිම දෙයක් අල්ලගන්න මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ දැන් මම මේ අද අද ඉන්නේ මේ කාගේවත් දෙයක් මේ කුරුමානන් අල්ලගෙන ඉඳලා කාගේවත් තියෙන දෙයක් අරගෙන මේ නේ මේ පිරුණා ති මම මෙතන තනියෙන් ඇවිල්ලා පොඩි කුටියක් හදාගෙන ඉබේ හැදිච්ච දෙයක්, ගොඩනැගිච්ච දෙයක්, සතුටෙන් දීපු දෙයක් තුළ මම ජීවත් වෙනවා. මං ගැන මං සතුටු වෙනවා. දැම් මහාන කරන්නේ. මෙහි හරි මහාන කරන්න බලන්නේ. කැත හිත දිනන දැක්කහම හරිම දුක හිතෙනවා කිසිම කෙනෙක් මහාන වෙන්න එපා උපාදි ගන්නවත් රස්සා ගන්නවත් දීපල අල්ල ගන්නවත් මහාන වෙන්න එපා අපායම යන්නේ. කිසි කතාවක් නැහැ. දීපල මුල් කරගෙන කසාදවත් කරගන්න හොයන්න manussකම් දේපල තිබුණා වෙන්නත් පුළුවන් නැතා වෙන්නත් පුළුවන්. මනුස්සකම් වල ගැළපීම් තියනවද? සිටිවිලි වල ගැළපීම් තියනවද? උතුම් යහපත් වලින් ගැළපීම් තියනවද කියලා බලන්න සල්ලිත් එක්ක හිතලා මේව කරන්න එපා. චිත්ත තමයි වැදගත් වෙන තුනේ. සචිත්ත පරියෝදපණන් ඔබ හිතම මුල් කරගෙන ඔබේ හිත හදාගන්න. හිත කියන්නේ අර පහ පුදුම දෙයක් එකේ යටින් එන දෙයක් වෙන තුනේ. සමාහාරයට යටින් එන දේ පාලනය කරගන්න පුළුවන්. සමාරලට iriසියා යන්නේ යටින් මෙන්නේ යටින් මෙන දේවල්. ඒක matur wenna den nathu pa ganna දුරු කරලා දාන්න hekiyawa tiyenno. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා මමත්වය ඇති කරගන්න ඇතුව මමත්වය ඉස්මතු කරගන්න නැතුව සිටීම. එකෙන් අදහස් එෙන්න්නේ අත්තහැරීමක්වත් එකෙන් අදහස් එෙන්න්නේ අල්ලා ගැනීමක්වත්. අල්ලා ගැනීමටත් මමත්වය ඉස්මතු කරගන්නවා අතහැරීමටත් මමත්වය ඉස්මතු කරගන්නා බැවින් මමත්වය ඉස්මතු කර කිරීම සංසුන්ව නිදහස්ස නිවහල් නොබැදී ක්‍රියාවෙන් තොරව කාලයෙන්තොරව විමුක්ති සුවයෙන් මෙතන පුද්ගලයෙක් නෑ ආනන්දහ වඳුරු කියලා පුජ්‍යලේක අල්ලගන්නකෝ මම දැන් පුජ්‍යලේක මන් අඩත්තු කරන්නේ නැහැ මම කැමති නෑ විනතුනේ මේ පුජ්‍යලේක මල් පාවඩ දාලා ගෙනියනවා කියලා හිතන්න මේක පුජ්‍යලේක නෑ මම හිතන්නේ පුජ්‍යලේක නැති නිසා කරන ගෞරවයක් හැටියට මිසක් පුජ්‍යලේකට කරන ගෞරවයක් නෙමෙයි ධර්ම ගෞරවයක් හැටියට බුද්ධ ගෞරවයක් හැටියට බාරගෙන වඩිනවා මිසක් මල්පාවඩ උඩ යනවා නෙමෙයි. පුජජලේ කුට දේවල් තියෙනවත් නෙමෙයි. පුජජලේ කුට දේවල් නැතුවත් නෙමෙයි. මේ ලෝකෙට අපි එද්දි ගෙනාවේ නැත්තම් දෙයක් තියෙන්න විදියක් නෑනේ. එහෙනම් ගෙනියන්න දෙයක් නෑ. ගෙනාවෙත් නෑ, තිබින්නෙත් නෑ, ගෙනියන්නෙත් නෑ. ඒක තමයි පරමාර්ථය. සම්මුතියෙන් පස්గొඩවල්, බිල්ඩ් ඉන්, යකඩ ගොඩවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉතින් ඒ යම යම් ශක්ති ප්‍රමාණයන්වල තම තමන්ගේ සේවාවන්වල හැටියට රකියා වේ හැටියට වෘතියේ හැටියට කීර්තියේ ප්‍රසිද්ධියේ හැටියට ඒ ආහුදුරවන්ට ඒ අයට ඇති වෙලා පුළුවන් නැති වෙලා පුළුවන් ඒ උපාදාන කරන්නාක ලෝකේ උපාදාන කරන්න කරන්න බිනතුනි ලෝකේ මාරය අඩුවෙන්ම දෙන්නේ මාරය පොඩි තයක් ගත් දීපු ගමන් එයා ඒකෙන් සෑහීමට පත් වුණොත් ඒක ඒකෙන් උඩරිම තෘප්තියට පත් වුණොත් මාරය ඊළඟට ඊට වැඩි දෙයක් දෙන්නේ ඌට ඒ හොදටම ඇති කියලා හිතනවා එනතර මේ ලෝකේ මහා පුදුම රහසක් තියෙන බින්නතුන් දන්නේ අත්තරින් අත්තරින් ලැබෙන ගුප්ත ගතියක් තියෙනවා. දැන් මාර්යාට මාර්යාව 10 රුපියල් 10ක් දෙනවා. දුන්නාو කියන මට එපාවෝ. එනමෙ නේ 10 තියා ගන්නවා. නෑ මට එපා. ඒ කියන්නේ මේ කොහොම හරි බලන්නේ. ඊටවසි මාර්යා හන මේ මට එපාවෝ කියලා බලන්න. මිනියා කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් හරි දීලා කැමති වෙන මට්ටමක් තියනවද කියලා බලනවා. එතන නෙමෙයි මාර එක ඇටි එමයි කැමති වෙන මට්ටමක් තියනවද කියලා බලනවා. ඒ ගෑල්ලා මරවට ගන්න පිළිවෙලවයි තුත් කරන්න එහෙම නෙමෙයි. ඔව් Apple phone එකක් දුන්න දෙන්න. එහේ හාරයකට කැමති නම් කාර එකක් හරි දෙන්න ගෙනල්ලා දුන්නා දෙන්නලා දුන්නා රවට්ට ගන්න උමනා වුණා අපි ති අතාරින් නුමනා වුණාම ඉතින් අර සර්ප්‍රයිස් කරලා අතාරින් මේක වෙනම කතන්දරයක් ඈ ගන්න ඕන ගාලේදී එහෙම තමයි රවට්ට ගන්න චොක්ලට් ඕන නම් චොක්ලට් රවට්ට ගන්න කාලේදී පරිමිත් කරපු දේවල් දන්නවා කාන්තාවෝත් කරපු දේවල් දන්නවා ලස්සනට ඇඳා සුවඳට ඇඳා කොණ්ඩේ කපාගෙන ගියා හරියට කලිසම් ෂර්ට් මැදලා ඇඳුම් ඇඳා ඒකන ආසාදී රවට්ට ගත්තා රවට්ටගෙන ඉතින් ඈ ගේදර ඇවිල්ලා මාස 3ක් විතර ගියාම තමයි උදේ පාන්දර දකින්නේ සැබෑ ස්වරූපය අන්න එතකොට තමයි චිත්තහත්තු කුමාරයට වගේ පන්සලට දුවලා ගිහිල්ලා මහාන වෙන්න විතර හිතෙන්නේ දැන් වෙනවයි කියන එක දැන් પરමාර්ථය හරියට නැති නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයක්. නිසා પરමාර්ථය පාරිශුද්ධ කරගන්න, පැහැදිලිව ජීවත් එතකොට හරියන එකිනුත් අඩුවක් සංවර්ධනය වෙන්න එකිනුත් අඩුවක් නැහැ, දියුණුව වෙන එකෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේට කෝටි ප්‍රකෝටි අනන්ත අප්‍රමාණ වටිනා කියන ආරාම දුන්නා. ඒව එපා කියුවෙත් නෑ, ඇලජිත් නෑ. මට ඕවepam මං ඕව බාරගන්නේ කියලා හිම කිව්වේ නෑ. බුද්ධ ශාසනය උදෙසා බාර ගන්නවා. එච්චරයි. මං මං උදෙසා නෙමෙයි. මේ කිසිම දෙයක් මං උදෙසා මං බාරගද නෑ පිටුතුනේ. මේ බුද්ධ ශාසනය උදෙසා බාරගෙන තියෙන බුද්ධ ශාසනෙහි මෙ මේ මේ මේක ඉස්සරහට යනවා නම් සද්ධර්මයේ ගොඩ නැගිලා යන තැනක් බවටපත් වෙනවා නම් කෙනෙක් හරි ඉන්න ඕන මම අන්නේ අයයට කැමතියි. මෙතනයි මොකක් හරි පන්සලක් දාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. මම මේ බලන්නේ මේ සබ සද්ධර්මයේද සද්ධර්මසාරේ පූජ්‍යලය. මහන වෙන්න ඕනේ එහෙමයි. අපි රැකෙන්න නෙමෙයි ධර්මය රැකෙන්න. බිරතුරු ධර්මයේ වෙනුවෙන් අපි මුළු ජීවිතේම පූජා කරලා තියෙනවා. පිනතුන් හිතන්න පුළුවන් අපි අටපිරිකර පූජා කළා, අපි අර පූජාව කළා, මේ පූජාව කළා, ධර්මාසන පූජා කළා, පන්සල් හැදලා පූජා කළා. ඒ ඔක්කොටම වැඩි දෙයක් අපි පූජා කරලා තියෙනවා. ධර්මය වෙන මොකද්ද? ජීවිතය. ජීවිතේ පූජා කළා. ඒ පූජාව લેසින්ගෙන උට කරන්න බෑ බුධා වඳුර වෙනුවෙන් ජීවිතය පූජා කරලා තියෙනවා ධර්ම වෙනුවෙන් ජීවිතය පූජා කරලා තියෙනවා සම්බුද්ධ ශාසනයක් වෙනුවෙන් ජීවිතය පූජා කරලා තියෙනවා ඒ ජීවිතය තමයි මම බන කියන්නේ තියෙන බන කියාගෙන යනකොට හිටියාම ඉතින් ඩාම් වෙනවා ඩූම් වගේ පොඩි පොඩි ඒ උනන්ද ජීවිතය පූජා කරලා තියන්නේ ඒක මහා පරිත්‍යාග කරලා බලන්න ඇතින් ඉඳන් ලේසියි කියලා හිතනවා ඇති කරලා බලන්න ධර්මදේශනාවේ අපහසුතාවය කරලා බලන්න මහාන තියෙන වටිනාකම කරලා බලන්න මාසයක් මහාන වෙලා ඉඳලා බලන්න පවක් තියනවා නම් මේ සිවුර කහනවා වගේ කරේ තියන් ඉන්න බැරි වෙනවා. පිනක් තියෙන මොන කුසලයක් තියෙන මොන දරාගෙන ඉන්න. ලොකු පිනක් තියෙන මොන ලොකු වාග්යක් තියෙන මොන සංසාරයක කුසලයක් තියෙනව නැත්තම් කසනවා මේ දාගෙන ඉන්න බැරි වෙන ධර්මය අහන්න ලොකු බලයක් තියෙන්න ඕන. තකු සංසාරික සුසුසුකමක් තියෙනවො නැත්නම් ඔය දඩබ්බර හිත මෙතනින් අරගෙන යනවා මේක රහ නැහැ කෙනෙක්ගේ අසත් ධර්මයේ හිත කියලා හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒ ක්‍රමේ තමයි පිළිඳුතු මේ ආද සත් ධර්මයේ ප්‍රිය වැඩෙන කාලේට සත් ධර්මයේ සාධර්මයේ වැඩෙන කාලේ හොයා ගන්න පුළුවන් එයා සාධර්මයට ප්‍රියයි. obe manus me mohote dharmaye pawathwa ganna pena thune මමත් මේ ඉස්මතු කරගන්නටව සැහැල්ලුවෙන් නිදහසේ වාසය කරන්න. හැම බොහෝතකම විමුක්ති රසය භුක්ති විඳින්න. වාක් මේ කෙලෙස් රසයෙන් මේ කාලේ රසයෙන් විමුක්ති රසය නොමෙදනු රසය නිර්වාණ රසය දවසකට පොහොසත් ખરી ඉන්න පුළුවන් නම් පින්තුනේ චේතෝ විමුක්තික මෛත්‍රී ගුණය උදාහම දරෙන්නේ චේතෝ විමුක්තියක් මෛත්‍රියේ හැටියට ඒ මෛත්‍රී ගුණය දවසකට පොහොසත් ખરી ඉන්න පුළුවන් නම් එයාට අපාය පුළුවන් ඔබ සංසුන් වීම කියන්නේ එකක් හිත සංසුන් කිරීම කියන්නේ තව එකක් බලන්න ඔබ සංසුන් වෙමින්ද ඉන්නේ හිත සංසුන් කරමින්ද මොම ලයින් කරලා මේක ගන්න ඔබ සංසුන් වීම කියන්නේ එකක් හිත සංසුන් කිරීම කියන්නේ එකක් තේරෙනා නේද මහත්තයා හිත සංසුන් කරන්නේ ඔබ ටිකක් අසන්සුන් වුණත් මට ගまんන්නේ මට වැදගත් පුජ්‍යලය ටිකක් අසන්සුන්නුනත් මට ගまん නැහැ හිත සංසුන්නම් මං කියන්නේ ඌ ටිකක් අයියෙන් කෑ ගැව්වට ඌගේ හිත හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන් නේ තමයි. ඔයා ආමුදුර අයියෙන් බැන්නට එයා හිත හොඳයි. දැන් ඔය අපේ හිතපු ආරිස්පත්තුරි ආරියවංශාලංකාර ආමුදුරේ මට හොඳ පීක් වගේ හම්බ වෙච්ච උත්තර ಗುಣ තියෙන ආමුදුර අරි කටසර ආමුදුර බයිනෝ ඇඟිල්ල දික් කළා බයිනෝ සමහර ගාන්නත් ඉඩ එදේ මේ එහෙම බයින අවස්ථාවක් තිබිලා තියෙනවා මහ සේනකමෙද බැනලා තියෙනවා ඒ වරාට මට කවදාවත් තරහ ගියේ නැහැ මොකද හේතුව හිත හොඳයි කියලා දන්න නිසා හිත හොඳ වෙන්නෙත් එන තුනේ කටින් පොච්චර ප්‍රීති වාක්‍ය වැස්සෙව්වට දැන හිත නරකයි කියලා හුනාම හරීම කන ගැටුවක් ඇති වෙන මොකද හිත නරකයිනේ කියලා හිතන. හිත හොඳ වෙන්න ඕන හිත හොඳ වෙන්න අපි හිතෙන් anu nge diyunowa dakinnona apita deyunowa labena. anu nge saarthakatwe dakinnona apita <imitation> saarthakatwe <imitation> labena. anu nge satuta <imitation> dakinnona anu nge keertiye prasiddiyata aashirwada karanna ගුණ මකන්න හොඳ නෑ ගුණ නසන්න හොඳ නෑ. හිති මේ දහම් පුරුදු වෙලා නෑ ලංකාවේ බුද්ධ ආගම මිසක් බුදුජාණ දහම දර්ශනය නෑ ඇදැහීම තියෙන්නේ. දු හාහදුරන්ට ධාතු ඇත්තෙත් නෑ බදු හාමුදුරන්ට සවරු ඇත්තෙත් නෑ එක තේරණ බුදුහාමුදුරන්ට ධාර්ත තිබ්බද නෑ බුදුදු ධාත තිබෑ මේ ශරීරය පැෙනළගුව මේ වක්කර මේ මේ කුණු ශරීවයක් පුළුවෙන පංචස්කන් දෙයක් යො දම්මම් පසසති සෝමන් මට ධාතු නෑ. වක්කලිය මට මගේ ළඟ ධාතු නැහැ මො බලලාගෙන ඉන්නේ මේ ධාතු ධාතු වන්දනාවක් වගේ මොකද බලහන් යෝදම්මන් පස්සති සෝමන් පස්සති පරමාර්ථ සත්‍ය ඒකයි බුදුහාමුදුරන්ට සිවුරක් නැහැ බඳපටිත් නැහැ පාත්‍රත් නැහැ සංස්කාර ලෝකයක් 얘වට දරු කරන්නේපා කියලා නෙමෙයි මම විතරේවට ගරු කරන කෙනෙක් වෙන කවුරුත් ඇත්තෙත් නැහැ. බුදුහාමුදුරු බුදුණයි කියලා මෙතන කියලා කනුවක් කොන්ක්‍රීට් කනුවක් හරි ඉඳලා තිබුණොත් ඒක ඔළුව ගරු කරනවා. ඒ නිගරුවක් නෙමෙයි. ඒක හොඳට ගරු කරන්න ඕන. පාත්‍රයන් වහන්සේ තියනවනේ එතන ගරු කරන්න ඕන. වහන්සේලාගේ සරුවැඥ ධාතූන් තියනවනේ එතන ගරු කරන්න ඕන. නමුත් සත්‍යයේ අරක ඒ Diesen菅 we digress anyward, anyward been with Buddha or any and all the life tenha se goin ay Belay进 intoakness. 我們 natt是我 yuk Krakashacă diminish the inner relationship by the Adina. Men was conversant. Men have to make as a society med in us. Men both pull the keeping උන්වංශයේ අස්සදි මහරාතන් වහන්සේ ඉන්න පැත්තට පය දාන්නෙත් නැතුව නිදා ගන්නවා මම මතකයි අපේ ආච්චිලා <tr></tr> රුවන්වැලි සෑය තියෙන්නේ කොහෙද කියලා බලලා ඒ පැත්තට කකුල් දාන්න නැතුව නිදා ගන්නවා කියන පොල්ලෝ කොහෙද කොයි පැත්තෙන් ඉරපාන්නේ කොහෙද රුවන්වැලි සෑය තියෙන්නේ කියලා අහලා ඉතින් අහලා ඉතින් මේ පැත්තේ තියෙන ආයි පැත්තට කකු우 දාන්නේ නෑ එහෙම සංකල්පයක් ගී එගක ලා ක්ව එැප භැ Gee Stupid ලදොක වේහ් බක්න තොනිෂ ක්් එදර ඿ලක හොන් Iím tod 我චු බුට ක් годො Built 惜 සම කේ 55 Roma කු sociedad ූැම අතුවන් වේ ඔබ‑෍�tycznie යක ඒවා හරිය වැදගත් දේවල්. ඒවා හරිය වටින දේවල්. ඒවා හරිය ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඕන දේවල්. එනිසා පුජ්‍යල සංවරේ නෙමෙයි හිත සංවර. ඔබ හිත සංවර කරන්න. මා කලේ එකයි. මං හිතට දුන්නා. මේ ප්‍රශ්න විතරදල මේ ධර්මයේ විසඳලා මේ ධර්මයේ තේරුම් අරගෙන හටුක් කරන්න. හිතට හිතට දෙන්න. හිතා ගන්න. බලන්න හිත දිහා එයා වෙන්නත් පුළුවන් ගොඩක් කොමල වෙන්නත් පුළුවන් අසංසුන් වෙන්නත් පුළුවන් කමන්නේ තමන්ගේ හිත දිහා තමන් ආදරෙන් හදාගන්න ඒක පුත්ත මනුරක්කේ එකම පුතෙක් ඉන්න හදනවා වගේ මගේ හිත දිහා බැලුවම පෙනුන තුනේ එකම ශූන්‍යතාවයක් එකම හිස් ස්වභාවයක් එකම මහ හැම දෙේම දකින්නවා දැනෙනවා අහනවා බලනවා විඳිනවා නමුත් කිසි දෙයක කඩපතක් වගේ පිරුණු වැළඳ ගැනීමක් නැහැ. අල්ල ගැනීමක් නැහැ. දැන් කඩපතක් ඉස්සරහා මිනිස්සු ගියත් අල්ල ගැනීමක් නැනේ. ඒ වගේ පිරුණු හිත ඔබේ හිත ඔබම ආරගෙන හදාගන්න. ඔබේ හිත දෙන්න එපා තවන්ගේ නෝනාගේ හිත මහත්යට දෙන්නත් එපා හදන්න කියලා. මහත්යාගේ හිත නෝනට දෙන්නත් එපා හිත හදන්න කියලා අත්තාහී අත්ත නෝනාතු ඕ හිතාගන්න. ඒක තමයි මම කරේ. මගේ හිත කාටවත් දුන්නේ නැහැ හදන්න. ගුරුවරයටවත් දෙන්නේ හදන්න. මම්මයි මගේ හිත හදාගන්නේ කියලා මගේ හිත මම ළඟ තියාගත්තා. සමාරයගේ හිත දුන්නාම අනේ මගේ හිත මට හදන්න විදියක් නැහැ මගේ හිත නෝන ළඟ. ඉතින් කොහොමද හිත හදන්නේ? නෝනගෙන් අහුවාම හිත හදා ගන්න ඕන කොහොමද කියලා අනේ හාමුදුරනේ මගේ හිත මහත්තයා ළඟ. මට අදා ගන්න මහත්තයම ඇවිල්ලා හිත හදන්න ඕන. ඒක මාර වැඩක් ඔබේ හිත ඔබම තියා ඔබේ ළඟ. නැත්නම් සමාරලාට කියන්න පුළුවන් මගේ හිත දරුවෝ ළඟ. හිත හදා ගන්න විදියක් ලොකු මහත් මගේ හිත හදන්න තමංගේ හිත තමන් ළඟ තියා ගන්න කාටවත් දෙන්න එපා කාට හරි දුන්නොත් ඔය හිත කාල දාවි එයිස තමංගේ හිත තමං හදා ගන්න තමංගේ හිත තමන් ළඟ තියා ගන්න ඒ හිතේ හොදට තිබුණොත් හොද භුක්තියක් විඳින්නත් මම නරකුණොත් ඒක නරක භුක්තිය විඳින්නත් මම තමයි අපි හිතන අපි අනුන්ට දියුනොත් එහෙම අපි හිතන්නේ arya නිසා මගේ හිත මෙහෙම මෙයා නිසා මෙහෙම වුණා මොනව හරි දෙයක් වෙනකොට මම අනුන්ට වඩා චෝදනාව පවරන්නේ මේ හිත උඹ හරියට තියාගත්තේ නැති නිසා, වැරදියට පිළිතෝව ගත්ත නිසා තමයි මම දුක් විඳින්නේ. ඥාති ළඟ තිබ්බොත් ඥාති රිද්දනෝ, ගෑනි ළඟ තිබ්බොත් ගෑනි රිද්දනෝ, මහත්තයා ළඟ තිබ්බොත් මහත්තයා රිද්දනෝ, යාළුව ළඟ තිබ්බොත් යාළුව කියලම් අහනවා හිත ඒකේ ඒක තැංගල තිබ්බේ මොකදද ඔබ තියාගරින් කතා කරන්නේ හරම තමයි ඒක දැන් ලස්සන බනපදයක් තියෙනවනේ වෙන තුන හැමෝටම වටින හැරි බනපදයක් තියෙනවා හැමෝටම වටින තියෙන්නේ ඔබ තියාගන්නේ ඔබේ හිතඹ ළඟම විඳවන්නේ ඔබ තාම හිත দমনය කරගත්තේ නැති නිසා තව ධර්මයෙන් හිත තේරුම් අරගෙන හිත দমনය කරගන්න මේ කුණුරහම විඳගෙන ඉන්නපෝ මේ කුණුරහේ වේගෙට වැඩ කවදාවත් හිතේ සහනයක් හම්බ වෙන්නේ rerug Braga Engine, young man sounds very normal and еж style. recorded by changes the test。car sequences of a motorcycle, motor cycle, motor cycle high lance. We take a rule on Saiya, inks it as well. Never about traveling. uckermen says so much about කීල බොහේ හරි අසක මුල්ලක ඔන්න හිර වෙන දවසක. එහෙම වේගයේ සංසිඳවන්න බෑ. කපිරියාණේයකටවත් බෑ. මොනම ධනයකට සම්ම දේයකටවත් ලෝක ධනයකටවත් බලයකටවත් ඒ හිතේ ඇති වෙන ව්‍යාකූලත්වේ සංසිඳවන්න බෑ. ඒක සංසිඳවන්න පුළුවන් තමන්ටමයි. යාඩ නිදහසේ ඉන්න දෙන්න. එයාට මුකුත් කරන්න එපා රිද්දන්න එපා එයාට නිදහසේ ඉන්න දෙන්න එතකොට එයා සම්සුන් වෙනවා මේ හිත කියන්නේ දියබාධනයක් වගේ මේක අරගෙන එහිමිහී දුවනකොට මේක කම්පනී වෙනවා පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියලා එයාට සම්සුන් වෙන්න ඉඩ දෙන්න යාළැස්රණ තැම්පත් වෙනවා සම්සුන් කරන්න යන්න එපා ඔබ හොඳ වෙන්න යන්න එපා ඔබ පීඩණයකට ලක් වෙනවා ඔබ හොඳ වෙන්න යනවා ඔබව නරක පුජජලයෙන් බවට පරිවර්තනය කරන පළවෙනි සිද්ධාන්තයට ඔබ අඩිතාලය අඩිය තියලා දිනවා කියලා කියීತಾ ගන්න. හොඳ වෙන්න යන්න එපා. නෙවැරදි වෙන්න යන්න එපා. වැඩිපුර. නරක වෙන්න යන්න කියන කෙනෙක් මේක අදහස් වෙන්නේ නෑ. නරක වෙන්න හොඳ වෙන්න යන්නත් ස්වභාවයට ඉඳ දෙන්න සංසුන් වෙන්න. ජීවිතේ තේරුම් ගන්න ලස්සනට මම නම් හොඳ කෙනෙකුත් නෙමේ ඉන්න අර්ග කෙනෙකුත් නෙමේ පෝසන්ත් කෙනෙකුත් නෙමේ දුප්පත් කෙනෙකුත් නෙමේ ලස්සන කෙනෙකුත් නෙමේ අවලස්සන කෙනෙකුත් නෙමේ උගත් කෙනෙකුත් නෙමේ නුගත් කෙනෙකුත් නෙමේ බලවතිකුත් නෙමේ දුබලෙකුත් නෙමේ මාර්ග බලත් නෙමේ පුතජනත් නොවේ ඒ නිසා ලස්සනයි වගේ හිත ලස්සනයි කියලා මට සන්තෝෂ පුළුවන් ඔබ ඔබ හතොරොත් නැහැ මට මිතුරුත් නැහැ. මිතුරු හිටියොත් හතොරොත් නෑ හතොරොත් හිටියොත් මිතුරු ඉන්නවා. මට හතොරොත් නැහැ මිතුරුත් නැහැ. මහා නැයියොත් නැහැ සුලු නැයියොත් නැහැ. යාළුවොත් නැහැ නෑ ඒකයිනේ. මම ඉක් උසවා ගත්තොත් තමයි ඔය හැම දෙයක්ම හේතු වෙන්නේ මම කියන්නේ හරප් බඳින කනුවක් කියලා අපි බලන්ට කියලා දීලා තියෙනවානේ මේ ගොම් බඳින කනුව උඩට ඔසවා ගත්ත මේ කනුවේ ගොඩාක් දේවල් බැඳලා යනවා ඇවිල්ලා ඒ නිසා මමත් ගේ හිත තුළ හොදට ස්ථාපිත කරගන්න මේ ධර්මය මා නාගතේත් නොවේ ම අතීතෙත් නොවේ කිසිම තැනක සෑම තැනම ඇත. එයා තමයි කියන්නේ මේක. මා කිසිම තැනක සෑම තැනම ඇත. කිසිම දෙයක් මම මගේ ආත්මයන වේත් සියල්ල දනී. ආවේග ප්‍රකම්පන කම්පන හට ගන්නව උපාදාන තියාගන්න එපා අල්ල ගැනීම තියාගන්න එපා අත්තරින්නත් එපා අල්ල ගන්නත් එපා අත්තරින්නත් එපා අල්ල ගන්නත් එපා මමත්වේ ඔසවා ගන්න එපා මුකුත් කරන්න නොකර ඉන්නත් එපා කරන්නත් එපා මොනවා කරන්නත් මමත්වේ ඔසවා ගන්න එපේ මමත්වේ එපා මමත්වේ ගොනු කරගන්න අන්නය පුරුදු කිරීමයි उपाදාන ශක්තිය ප්‍රහීන කිරීම उपाදාන ශක්තිය ප්‍රහීන කිරීමයි සෝවාන් සගදාගාමි අනාගාමි අරියත් යන ඵලයන් වලටපත් වීමට මාර්ගය saha pale බවට පරිවර්තನೆ වෙන්නේ සෝවාන් මාර්ගයත් පංච උපාදානස්කන්ධය දුරු කිරීම සෝවාන් ඵලයත් පංච උපාදානස්කන්ධය දුරු කිරීම සකදාගාමි මාර්ග්‍යත් පංචපාදානස්කන්දේ දුර කිරීම සකදාගාමි පලයත් පංචුපාදානස්කන්දේ දුරු කිරීම. අනාගාමි මාර්ග්‍යත් පංචපානස්කන්දේ දුර කිරීම අනාගාමි පලයත් පංචුපාදානස්කන්දේ දුරු කිරීම. අරිත් මාර්ග්‍යත් පංචුපාදාන ස්කන්දේ දුර රීම අරිහත් පලයත් පංචුපාදානස්කන්දේ දුර බුද්ධත්වයේ මාර්ගයත් පාරමිතාවත් පංච උපාදානස්කන්ධයේ දුරුකිරීම බුද්ධත්වයේ පළයත් පංච උපාදානස්කන්ධයේ දුරුකිරීමයි පංච උපාදානස්කන්ධයේ දුරු කළ තැනැත්තෙකුට ඉන්ද්‍රයන්සයත් කාලයත් නැහැ රාතන් වහන්සේ anu pujjaleek nowe buddha hamuduru budjaleek nowee margapala laabeen pujjaleek nowee e nisa e attanta vaira karanna epa etana pujjaleek nae buddha hamuduru budu vela nae buddha hamuduru budu vela kiyala hituwe <Sedit> dewa datta mugey budukama bassanna ona ke kiya elo elo gahuwa dan me kaale oy kawuru hari margapalaya ඒක මොකක්වත් නෑ බුදු බව තුළ බුදු කෙනෙක් නෑ අරිත් බව තුළ අරිහක් කෙනෙක් නෑ මාර්ග බල තුළ මාර්ග පල කෙනෙක් නෑ පිනතුර කෙනෙක් නැති බව නේද සුවපත් බව කෙනෙක් නැති කරගන්න සියලු දෙනාව. ඒ කෙනෙක් නැති බව මනාගොටත් තේරෙන්ෙන තව ම පැහැදිලි කරලා දෙන්න පිනතුනේ ඇති මට කෙනෙක් ඉන්නවද කියල බලන්න ති කෙනෙක් නැති කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් ඉන්න තැනින් බලන්න හදන්න එපා එක එක විදිහේ ට්‍රික්ස් දාලා මේ කනේ පොටු ගෑලි ගහලා බලන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවද නැද්ද කියලා. එහෙම කරන්න මං ඉතින් උගේ හරවල ගහනවානි පැත්තට කවුරු ගෑල්ල. කෙනා නැති කර ගන්න. ඒක නිසා එහෙම බලන්න ඉන්න කෙනෙක් නැති බලන්න. මේ ආධ්‍යාත්මික සෝයාක ආධ්‍යාත්මික සංසඳීමක් ආධ්‍යාත්මික ලස්සන සුවපත් භාවයක් නේද කියලා කල්පනා කරන්න ඕන කල්පනා කරන්න ඕන. එවනම් සද්ධර්මේ ආශිර්වාදේ හැම දිනාටම ලැබේවා. හැම දිනාටම අදාදම ඒ යමා මහ නිවන්සුව ලබන්නට සද්ධර්මේ ආශිර්වාදේ වේවා. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේහි පිංගති දායකත්වයේ දක්වමින් කටයුතු කරන ලබන්නේ යසෝදා ඒ නොවංගනේ පින්වත් දිහනියත් චමින් පුතුණන් ඇතුළු මේ දෙදෙනාගේ විවාහ සංවත්සරයේ මුල් කරගෙන මේ දෙදෙනාම සිදු ලබන්නේ ඒ වගේම එතනම් අභිනවයෙන් ආරම්භ කරපු ව්‍යාපාරික සහ ස්ථානයක් බවට පත්වෙන ਸਰوجය ඉන්ටර්නැෂනල් astrological center කෙනයි ආයතනයේ කටයුතු සරුවපකාර කර ගන්නටත් තුරුණවන්ගේ ආශිර්වාදයේ සැලසේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම අපි සිහිපත් කරන්න ඕන මේ අද ධර්මයේ දේශනා කරන මේ මේ ධර්මාසනය පූජා ඒ දියණියමයි තරුණ දියණියක්. නමුත් ධර්මාසනය පූජා කරන්න කියලා මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා මතක් කරාම ආයි හිතුවේවත් නෑ පොඩ්ඩක් කල්පනා කර කර ආමුදුරෝ පූජා කරන්න පුළුවන් බැරිද මොකුත් නෑ අර හිතාගෙන ඉඳි හම්බෙච්ච දෙයක් වගේ එක වචනෙන් එක ශනේම් මේක අරගෙන කීප දෙනෙක් එකතු කරලා කරන්න පුළුවන් නෑ නෑ නෑ මම්ම කරන්නා ඒක මේ මේ මුදලකින් ගොඩක් දේවල් තරුණ ජීවිතයට අවශ්‍ය දේවල් ගන්න පුළුවන් මත මොබයිල් ෆෝන් එකක් ගන්න පුළුවන්. මත රටකට ගිහිල්ලා පොඩි ට්‍රිප් එකක් දාලා එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් හිතන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම දේවල් අර හිතන්නේ නැතුව ඒ දරුවා එක පාටම හිතලා ඒකේ අහානිසංස බලය දන්න නිසා, කුසල බලය දන්න නිසා, ඒ දෙදෙනාගේ යෝග ජීවිතයේදseits ප්‍රාර්ථනා කරගෙන මේ පූජාව ධර්මාශ්‍රමේ පූජාවත් මේක කලින් সিদ্ধ කරලා තිබුණේ. ඒකත් අපි සිහිපත් කරනවා. දෙදෙදනාගේ විවාහ සංවත්සරයත් ඒ නව ආයතනෙහි ආශිර්වා ආයතනයේ ආශිර්වාද පිණිස ධර්මදේශනා දායකත්වයේ දැක්ුවා. ඒ වගේම ශාම්ලි තිසේරාත්ම ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේට ශශික ශකිලා අත්තන කොට පින්වත් දිනේගේ ඒ ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්නටත් ඒ වගේම බර්නාඩ් ඒ පියරට Nirogisuwa prarthana kirimata me dharmanusasanavehi aanisansa balaya prarthana karnow hema denagimuthum sat prarthana ishta siddha karagannata deviyange aashirwadey thunwage aashirwadey ekaantawasien sala sewa kela api prarthana karnow e wage me piese naatana goda pinnowat aadarane piana an wahanseeta mallika jayawardana ඒ වගේ සිස ලියානා කටුගම්පොල පින්වොත් නැන්දාටත් ඒහෙම දෙනාට පුුණ්‍යයාන මෝදනා කිරීමටත් රටවාසි ලෝක වාසි හැම දෙෙනට පුනයානු මෝදනා කර කිරීමටත් ස්වාමීන් වහන්සේට නිරෝගී සෝප්‍රාර්ථනා කිරීමටත් ආදී කරුණු මුල් කරගෙන අද දවස්සෙහි දායක කත්තය ඒ කටයුතු කරපු ය සෝදා පිරිවත් ඒ චමින් පපුතුනුවන්ටත් ඒ පුතුන උන්ව අපිට බොහෝම උපකාර කරන කෙනෙක්. පහුගිය දවස්වල අපිට කෙනෙක් අවශ්‍ය වුණාම මේ ගමනක් යන්න. ඉතින් ඒ පුතා නිමාඩුවක් දාලා හනිකාව සායිනහන්සේගේ ගමනට උදව් කරන්න. ඉතින් අර ඒ වගේ සහයෝගයක් ලබා දෙන හොඳ පින්වත් පවුලක්. ඒ සත් ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු ධර්මානුකූලව ඉෂ්ට සිදු කරගන්නට ජීවිතයේ ආයුෂ සැප බල ප්‍රඥා ලබන්නට ඒ හැමදිනාටම මේ සද්ධර්මය සිතක්ම වේවා ආශිර්වාදයක්ම වේවා කියලා අපි කරනවා සාදු සාදු